يان يعني يانا نحن هذا اللون ما في لون غامق ولا روح وانا حامل هذا الليل حامل بلا روح عم حارب الدنيا وانا عطيف ماما ماما دفتر بعين بيشلحون هون ورا ورو اخ يا المنام راقدين لوين يابا راقدين لبيت ورا يا قلبي اذا بعيده يا يا قربي كل شي حول مش كامل كل شي حول هون ما never never peace منقضي حياتنا نلملم كل يوم كراكي حتى انا بحزن بس ودان بحبهم سلافي هذا الروح هذا ملايكي يوم خي يكون ما بين الليل بين الليل والسكون ما بين الحب بين الحب والعيون بين الليل والعيون بعرف لوني فلا بلا wake up, up. بيبقى بعرف أه. روحي make up أهل never gave up ليها ماسك خصلت شعري وإعجابي مين يدفعني كون شعلة ضوي مين يرفعني مغبشة غريبة واضحة كنتي مشاعرنا ماني كنار بس واف تدعي موضة بس مش قادره تحكي بيقولوا عنا أصنام هلك بتبكي نعد ورا سجاجنا نتفرج على الرايح والجائع نتطلع بنكسيه ما نخشى نطقم من منغويه ملاكي دي هيك حارة بروح هيك كل ما على ملاكي من جد دستور جت بتخبى بجملي هل هاجر شعره ورده نشرب روحنا من فازة بسرعة حاجز من يرن حامل هالجرسي إن لو حامد هالألم يذم عروق الندامة ويحمل بألبم بارح يؤذلك ما ترك مين فينا ما طرق مين فينا ما صبر سلا سلا في سلا سلا سلا في سلا سلا سلافي سلا سلا في سلا سلافي سلافي سلافي سلافي سلافي سلافي <تصفيق> كَلَّهِ يوعصيني تقول هلا جانا مان اعتبر حالي ناطر مصعد للسماء يحمل سلامتي الان يجينا غَفْلِ الموت عتخوت الراحة نحضن فيه تشكره كمان عن نفس. كيف بيخطف فيه يا فاس مختي اغتي انا لنقببيس وش غابة معنش حبش in meinen Bahnen Wir sagen hallo tschüss Meine Freunde lebt es besser Schwere Zeit, dann gibt keine Freunde mehr Radarose vor yet a man Schlechter Deutsch Ich weiß, ich habe keine XA Gib mir Geld, ich habe keine XA Schlechter Deutsch Ich weiß, ich habe keine XA Gib mir Geld شابك يا نفسي قول ترابي من جري عتابناهم كلهم انتي في باراتنا في بالي خان بيقولهم زيفي من جيلي بيصيروا بارضنا يحوم يقولوا مدفوئهم نحرق الارض بحدود عسيدي بس نوحنا شمش ملكك و نيلي كيودك عشمالي صوبك عالهادي يابا صوره كثاري طوبك بيعمل مباني بيعمل مباني وغسار